Смажиться, вариться, натирається, ріжеться, фасується. Звичайний процес для волонтерів, які працюють на цій кухні. Дві години до роздачі. Налагоджує виробничий процес Олена. Жінка тут – шеф-кухар. Її слово – закон. Олена приїхала із міста Дубно Рівненської області, спеціально, щоб допомогти миколаївцям. Ну, на перше, Миколаїв не є для мене чуже місто. Тут проживає моя родина. Я люблю його з дитинства. Я мріяла тут проживати, але ну, так склалася доля, що я була там. А тому, як тільки виникла потреба в нагальній допомозі, звичайно, люди, людина перед усе. І разом тримаємо стрій і до перемоги. Фасує гречану кашу в бокси Сергій. До війни чоловік працював торговим агентом. З початком повномасштабних бойових дій роботу втратив. Мотивація. Якщо є можливість допомагати людям, треба допомагати. Ось це для мене така мотивація. Тому що якщо кожна людина буде десь осторонь сидіти, нічого не робити, то не буде і не перемоги, і, Та і взагалі не настрою не буде, і совість трошки буде якось підгризати. Я як кажу. Сьогодні на обід каша. Відварені сарделі, гуляш, терти буряк з прянощами. Кожен зайнятий своєю справою. В залежності від часу доби кількість людей тут змінюється. Це 5-10 працівників. Тобто заготівля деяких страв починається з вечора на ранок. Інші готуються безпосередньо в день видачі. Знає про це місце та не забуває про своїх маломобільних сусідів Володимир. Чоловік щодня приходить сюди, щоб отримати чотири порції. Коли треба, допомагає поратися на кухні. У мене там три бабушки і собі беру. Вот, я їм ношу вони не ходячі, поэтому я їм ношу там та сама і даю кушать. Они очень благодарні ребятам за то, що вони от так допомагають. І мені удобно. Я їм прийшов, вони накормлені, напоїні, как говорится. І нікуди не бігають. Курує постачання та інші процеси тут Володимир. Кухню свій час ми надаємо, але компенсації йдуть від ворота кишен. Дякуємо за наш нашим партнерам, що вони допомагають нам і нашим колоністам. На день на 500 порцій це виходить десь 30-35 тисяч гривень. Точок видачі декілька. Частину порцій віддають працівникам комунальних підприємств, частину розвозять незахищеним верствам населення. За рештою вже шикується черга. 12:00 починається роздача боксів з теплою їжею. Хватає, нормально, бачає, тут і хліб, і куриста, котлета буває. Вкусне все. Тут все нормально, вкусне. Гречка, гречка зараз стоїть 80-90 рублів. Картошка тут, гречка, нормально, як на обой. Так відбувається щодня. Люди, які задіяні в приготування обідів, працюють як волонтери з різних організацій, але зі спільною метою. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.